سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو را از کانال کیبتوفاند در یوتیوب تماشا می کنید. دوست تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشی. مطابق معمول، سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه های اجتماعی که ما تشکیل هستیم رو می بینید و همونطور که موسسه هستین، همونطور که موسسه هستین، ویدیوهای ما در آپارات و یوتیوب اشتراک گذاری می در سایر شبکه های اجتماعی هم آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط بلکچین و کریپتوکارنسی رو مشاهده می کنید. توی این ویدیو قصد است در خصوص نقد کردن بیت کوینتون و حتی خرید بیت کوین و ودرای کردن کریپتوکارنسی ها با بی تی ام یعنی همون خودپردازهای بیت کوینی با هم مطالبی رو مرور کنیم اگر به این موضوع علاقمند هستین و میخواین بدونید وقتی که به مسافرت میرین نزدیک ترین بی تی ام یا خودپرداز بیت کوینی به شما چقدر فاصله داره و اینکه چه خدماتی رو می‌تونید ازش بگیرید و چه جوری اصلاً ازش استفاده کنید این ویدیو رو دنبال کنید خب زمانی که بیت کوین اومد و به تبع اون بقیه رمز ارزها وارد این بازار شدن بحث پیش اومد که خب چه جوری اینا رو به هم تبدیل کنن چه جوری بخرن چه جوری این همدیگه جابجا کنن و حتی در کیف پولاشون ذخیره کنن در این خصوص چند تا ویدیو بسیار خوب توی کانال یوتیبون به اشتراک گذاشتیم پیشنهاد بکنم حتما برین اون تو اینا رو پیدا بکنید و حتما ببینید به خاطر اینکه کسی که بخواد تو این بازار فعالیت بکنه حداقل بعد باید با این چارچوب آشنا باشه بعد بحث این پیش اومد که اصلا چجوری این بیتی رو پیدا بکنیم و بالغ بر 6000 هزار تا بیتی در سطح دنیا هست درقا درست شنیدین 6000 هزار تا و یه ویدیوی که براتون تهیه کردم نزدیکترین ترین بی تی ها به ما تو گرجستان و ترکیه هست و اینکه کجای این شهر های این فرودگاه هست و براتون توی اون ویدیو تهیه کردیم و توضیح دادیم پیشنات میکنم اون ویدیو را حتما ببینید اگر ندیدین همین بالا براتون کارت میکنم که بعدا حتما بهش مراجعه کنید و خب این نکته بسیار مهمیه یکی پیدا کردن اینا یکی اصلا چه خدماتی میده که تو اون ویدیو کامل گفتیم در ادامه با هم یه بار مرورش میکنیم بحث شیرین کلاهبرداری که توی این بازار متاسفانه خیلی خیلی زیادتر از بقیه بازارها اتفاق میفته و همون تقلبهایی که روی ATM انجام میشه رو خود پردازی که شما میرین تو شهر مثلا کارتتون رو میزنین یا بارها چنیدین مثلا رفتین روی پوزی کارت کشیدین کپی کارتتون رو برداشتن خب ما ایرانی هم عادت داریم بقالی که میریم از اون تعداد میزنیم رمزمون مثلا فلان فلان فلان فلان عباسقوام عباسقوام هم دیگه همیشه حفظ این رمز ما رو دیگه خب ولی خب نباید اینجوری باشه و این کلاهبرداری ها اتفاق میفته. اینجا به تبع اینجور اطلاعاتی که ما داریم شیر می کنیم با بقیه. در دنیا خب یه مقدار دقت بیشتری دارن نگاه میکنند چیزی به نام مثلا حالا رمز دومی وجود نداره اون پین کارت و اصلا مدلش با ما متفاوته اما نوع کلاهبرداری روی خود پردازهای بیت کوینی یا همون بیت اما متفاوته. و این سرفصل من گذاشتم که جلوتر با هم صحبت بکنیم روش خرید و روش فروش رو با هم خواهیم دید تو این ویدیو و بحث انتقال ویدرا کردن این کریپتوها یا حالا کریپتو به فیات فیات به کریپتو روی این دستگاه ها خب بحث یافتن نزدیک ترین BTM به ما هست و اینکه خب اصلا چه فایده ای داره ببینید شما وقتی که حالا من این سایت رو جلوترم معرفی میکنم وقتی که یه دونه بی تی ام رو پیدا میکنید مثلا در ترکیه حضور دارید یا, یا مسافرتی رفتی رفتی مثلا امارات و این که میخوای ببینید از دیکترین دستگاه کجا هست از روی نقشه خیلی راحت پیدا میکنی بعد جالبه وقتی که وارد این اطلاعات میشی شما یه دسترسی به اینم داری که اصلا فی که بابت این تبدیله میگیره چقدر اگر تا چه مبلغی رو بدون آی کارت انجام میده از چه مبلغی به بالا آی دی کارت میخواد وریفییکیشنش روی موبایل انجام میشه یا نه خیلی نکات این داره که به شما کمک میکنه که قبل از اینکه وارد بریم سراغ دستگاه از بین دستگاه هایی که توی اون منطقه وجود دارن راحت ترین رو برای خودتون با توجه شرایط خودتون یا حالا حداقل مثلا بر اساس کمترین کارمزد پیدا بکنی و بعد برین سراغش اما نکته به اینجا خط نمیشه هر کدوم از این دستگاه‌ها یه مقداری البته عملیات مشابهه مثل همون کاری که با ای‌تی‌ام انجام میدین نحوه پول گرفتن دیگه همه حفظن دیگه مثلا انتقال وجه و سایر رو نمیدونم دریافت مبلغ و این قصه ها رو داره دیگه روی هم تقریبا مشابه ولی چون تعداد تولید کننده این دستگاه‌ها متفاوت و زیادم هست متفاوت متفاوت و زیاد هم هست یه مقدار کار پیچیده میکنه بعدم چون این مبلغ خیلی مبلغ قابل توجهی میتونه بشه روی این رمز ارزای آدم یه مقداری قبلش استرس خواهد داشت که با دیدن اینا شما این مسئله رو حل میکنید در خصوص کلاه برداریم به این موارد دقت بکنیم اول اینکه نوع ارزایی که قابل خریده فروشن روی اون بی تی امه به چه صورت یه سریش می فروشن یه, رو، یه سری ارزایی دیگه می خرن. پس بعد قبلش اینا رو دیده باشیم پای دستگاه یه مقداری شاید خیلی خیلی بعد طرف مسلط باشه که بتونه راحت این کار رو انجام بده میتونید قبلش با مراجعه به این منابعی که بهتون معرفی می‌کنم کارو انجام بدید. نیازمندی سخت افزاری، نرم افزاری وضعشون داده. شما بحث اینه که من مثلا کیف پول چی دارم؟ موبایلی دارم، دستاپی دارم، نمیدونم سخت افزاری دارم. با اینا باید چه کار کنم؟ خب توی اون سایتی که بهتون توضیح میدم دقیقا اینا رو میگه. میگه مثلا اگه شما ولت سخت افزاری داری، این ولت رو داره ساپورت می‌کنه این دستگاه. پس شما میدونی که چجوری باید باهاش کار کنی و نکات امنیتی رو بعد روش در نظر گرفته باشی یه ویدیو ساختیم در خصوص انواع کیف پول ها پیشنهاد میکنم که حتما اون ویدیو رو ببینید چون بهتون کمک میکنه یه دید پیدا کنید خب آردی کیف پول موبایلی پورتابل راحت میتونید باش کار کنید و یه نفر میتونید چند تا کیف پول داشته باشه و اصل سرمایهش تو یه کیف پول سخت افزاری توصیح میکنیم داشت نگهداری کنه که خدای نکرده متزرر نشه خب بحث کیوار ها هست این کد های دو که اطلاعات بیشتری درش نهفته است مواظب باشین که این آدرس والتو یه مثلا یه سری عدد و حروف یا رشته عدد و حروفه که تعدادش هم زیاده یه سری مخاطبین که سادش بکنن یه کیوار ازش ساختن که تمون اطلاعات رون قرار میگیره مثلا شما میگی من میخوام یه دونه BTC کوین نقد بکنم یا میخوام مثلا 100 تا اتریوم ETH بخرم اینو دیگه نمی اون آدرس رشته عدادو بزنی میای آدرس پولتو در حال QR نشون میدی بعضا این دستگاه اسک... دستگاهی که متفرقه باشه یعنی تو اون سایتی که بهتون میگم ثبت نشده باشه. احتمال تقلبش زیاده و میتونه شما رو دچاره زیان بزرگ کنه که اون داستان کلاهبرداری اینجا خیلی قوت میگیره پیشنهاد میکنم حتما پای هر دستگاه نرید بابت یه همچین کاری. هزینهای جانبی نقل و انتقال بعضی این دستگاه هر کدوم بر اساس شرط خودشون دارن میگه منقدر می گیرم جابجا میکنه. شتاب نیستش که بگی انقدر کارمز میگیره بابت مثلا اگر بدونم تا 100 هزار جابجا بکنه. اینقدر میشه اگه تا یه میلیون تومن جابجا کنه انقدر میشه تا این دستبندی رو داریم دیگه توی شتاب در داخل ایران ولی اونجا نه همین چیزا هر کسی هر عددی حال کرده بازاره اونقدر رقابت با توجه اینکه ش... بالاخره با 6000 تا بی تی ام تو دنیاست ولی اونقدر رقابتی نشده که هر کسی بتونه مثلا چیز کنه حتی این جریان توی چیز هم وجود داره ها توی صرافی ها و بروکر هم وجود داره یعنی شما تو هم سایت کوین مارکت کپ که خیلی هم تاکید دارم حتما ببینید ویدیو شام تهیه دو تا ویدیو کامل تهیه کردیم اومده گفته بالغ بر 20000 تا اکسچنج تو دنیا هست یه ویدیو دیگه هم تایه کردیم اومدیم قیمت به تن قیمت خرید و فروش رو پیدا کردیم اومده از بین مثلا 5000 تا صرافی اومده یه قیمت مناسب مناسبو میگه و جالبه اینی که هیچکدوم از این 5000 تا قیمت یکسانی هم ندارن پس و همینطور که قیمت یکسانی هم ندارن چیز هم نیست هزینه های نقل و انتقالشون هم یکسان نیست و بعضا هزینه های پنهان برای جابجای هم دارن که یاد بهش دقت کرد با به خاطر سر حوصله باید بشینید اینها رو بررسی کنید و نکته مهمتر از همه روش های احراز هویتششون و حوییتشون. بعضا این دستگاه ها به اطباع کشور خودشون سرویس میدن کش... کسی که از کشور دیگه اومدن سرویس نمیدن یا اگر بخوام بدن فیه بالاتری دارن میگیرن بحث اینه که اثر انگشتتون رو میگیرن شما رو موبایل ازتون میخوان بعضا آیدی کارت ازتون میخوان مثلا اگه این کارت ملی ما که هوشمند هست تو میتونه بگه بزن تو دستگاه اونطوری احراز هویتتون رو انجام بده و این که مثلا حالا شما که یا این که بذار تو اینجا اسکن کن مثل این دستگاه های عرض که خدمات بانکی 24 ساعته که بهمون به داره سرویس های مختلفی رو میده مثلا میگه این دستگاه این مدارکی رو بذار اسکن بشه خودت ویس اینجا عکس بگیر اماد و اینا باعث میشه که روش کار کردن با این دستگاه ها متفاوت باشه ببینید یه چیز حدود 30 تا مدل خودپرداز و کیوسک که رمزر ارز دیجیتال توی دنیا وجود داره کل از این 20 تا تولید کننده این 20 تا تولید کننده معروف این دستگاه ها. توی دنیا توضیح شده و اینکه خب خیلی باید چون اینا تعدادش ضرب کنید کهین تعداد خطر زیاده میشه یه مقداری سخته شما قبلش باید یه آمادگی داشته باشین. برای این دستگاه الا مشالا ویدیو توی, دون... توی یوتیوب هست میتونید برید ببینید یکی رفته پای دستگاه زده توضیح داده یه ویدیو گرفته و تموم. ولی تقریبا 90 درصد عملیات ها توی اینا یکسانه یعنی مثلا چیز خیلی عجیب و غریبی نیست اه... که آدم ندونه فقط همون دفعه اوله که شاید یه مقداری سخت باشه اه... ببینید همه اینا یه وریفیکیشن دارن یه والد ادرس تو دیپوزیت ازتون میخوان یعنی اول میگه مثلا تایید هویتت بکنه بعد کیف پولت هم مثلا معرفی کنی بگیم مثلا من کیف پول موبایلی جکس دارم نشون میدی رو اسکنر اون آدرس کیوآر رو بعد کارت تو میذنی مثلا یا پول نقدتو میزنی به دست این برای مرحله خریده و اینکه بعد یک پرینت این رسیدی که از اتی ام میگیرید مثلا میگه این قپول از این حساب شماره کارت به این شماره کارت رفته مثلا تایید میده که ما همون معنی رسید دستگاهی یه رسید دست هم به شما میده میگه اینقد کش گرفته معادلش با انقدر مثلا زریه چیز بهتون انقدر کوین پرداخ کرده در نظر داشته باشید که خب این یه, یه روش از روش های نقد کردن بیت کوین ها یا بقیه رمز ارزاتون از طریق خود پردازهای بیت کوینی هست که اسمش خود پرداز بیت کوینیه بهش میگن بیتیم بیت کوین تلر ماشین اما ارزهای دیگر هم ساپورت میکنه روش دیگه معروف به این هم مربوط دقیقا مثلا از طریق بروکرها صرافی‌ها است که اصلا چند تا ویدیو برای این موضوع ما تهیه کردیم یک گروه ویدیو داریم که این بالا براتون کارد میکنه که به غیر از این اون روش هم دارید یعنی خیلی نگران نباشید شما میتونید در ایران با کارت شتابی و با ریال بیت کوین و سایر رمزارزها را را را رو بخرید و بفروشید و به حسابتون واریز بشه خب همین روش برای فروش هم وجود داره همین هم برای انتقال پول از کیف پولی به کیف پول دیگه هم هست من میرم سراغ وبسایت مربوط به این داستان کوین ATM ای تی رادار یه وبسایتیه در این حوزه و همونطوری که میبینید اینو ما قبلا یه بار با هم مرور کردیم در توزیع ات رو ات ام آی بیت کوینر در سراسر سر دنیا میگه و الان این 6000 که من به شما گفتم شده 7661 این ویدئویی که مربوط بین تقریبا من یک ماه پیش تهیه کردم 6000 خرده‌ای بود و الان شده 7600 تا و این رشد نشونه استقبال تو دنیا رو نشون میده از این دستگاه که داره چقدر ازش خوب استفاده روی نقشه هم می دیدین رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید میتونید برید مثلا توی این نقطه گفته 2018 تا دستگاه ها 1800 تا این تو آمریکای شمالی بیشترین تعدادو دارن و به صورت خاص توی ایالات متحده بیشترین تعداد BTM بی قرار داره و هر کدوم ببینید توی آفریقای و تو آفریقای جنوبی هم به صورت خاص تعداد قابل توجهی BTM قرار داری که شما میتونید از اونا استفاده کنید. خب من اسکرول کنم این سفر رو بیام پایین میبینید همونطور که میبینید اینجا یه دونه بحث خریدش هست، فروش هست، ویدرا هست که شما میتونید رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید اطلاعات بیشتر بدید. من میرم روی خرید، رو فروش و ویدرا کردنش رو براتون خودتون میذارم که چون طول این ویدیو رو هم نمیخوام زیاد بکنم راحت بتونید ازش استفاده بکنید خودتون مراجعه کنید ازش استفاده کنید. خب من رو قسمت خرید کلیک کردم یه همچین صفحه ای اومد و اول یه داره میده در خصوص کلاهبرداری و اسکام هایی که توی این اتفاق میفته که من توی پریزنتشن براتون توضیح دادم سفر رو اسکرول کنید بیایم پایین میبینید مدل های مختلف از ATM گرفته تا کیوزک که فقط امکان حالا تبادل ویدرا کردن و عرض شود که خرید به صورت مثلا با کارت میده یعنی کشلس داره این کار رو انجام میده خب داره میگه که این برندها ها برند های معروفی هستن توی این و به صورت خاص همونطور که بهتون گفتن یه verification step داره که به شما یه سری ازتون اطلاعات رو میخواد بعد آدرس provide bitcoin آدرس for deposit رو ازتون میگیره کیف پولتون رو باید بهش معرفی بکنی بعد insert cash into the ATM حالا به صورت نقدی یا به صورت کارتی حالا اگر کارت دیبیت اون کشور رو داشته باشید و بعد هم کانفرم میکنه این عملیات را از طریق اینکه بهتون یه رسید میده میبینید که این دستگاه حالا مربوط به اینه روش مثلا این در جنسیس بیت کوین ماشین، جنسیس کوین این مدل دستگاه هست و میگه اول کلیک کن بای مو... کوین بعدش پروواید کن، بنویس شماره موبایل تو کن ریسیب والیدیشن تو وقتی وقتی موبایلتو میزنی یه دونه کد برات میاد که شما رو داره اونطوری احراز هویت میکنه اثر انگشتتون رو میگیره و اینکه کوین مورد نظرتون رو انتخاب میکنی روی اینا متفاوته همونطور که گفتم تو اون ویدیویی که براتون تهیه کردم کلی هم اطلاعات در خصوص این اموای کوینایی که ساپورت میکنه هست اکثرا کوینای معروفه تو سایت کوین مارکت کپ رسیدین به اینکه بالای بر 5000 تا کوین و توکن و آلت کوین وجود داره و خب مثلا هر روزم داره بهش اضافه میشه اینجا به همین صورته اون 5000 تا که نمیاره اون 5000 تا توی صرافی خاص میتونید معامله کنید که توضیح براتون دادم تو ویدیو گروه ویدیوهای معاملاتی اما در خصوص این موضوع یه تعدادی مثلا کوین معتبر داریم که و اینکه اسکن میکنی کیف پول تو و کیوآر تو انتخاب می‌کنی و کاشو میذاری و کلیک ساند میکنی و یه دونه رسید دریافت میکنی دو چهار 6 8 10 گام هست برای خرید بیت کوین از طریق ای تی و خیلی ساده این کار انجام میشه حالا اسکرول کنید پایینتر این یه دونه دیگه است که عکس شما باز نشده شما میتونید هر شود که این یه ویدیوئه ببخشید توی یوتیوب آپلود نشده اینجا بتونید ببینید اینجا همین گفت کلیک میکنید تو خریدش انتخاب میکنید کنیدید بیت کوین ها اسکن می کنیدید QRتون و وللتتون رو و مثلا پول نقدو میذارید و فینی شد پرینتر رسید پرینترتون رو میگهن دو چهار 6 ه تا گامیه مدار سبک تر این اون وریفیکیشن ها کمتره و همینطور اسکول کنید به پایین می بینید دستگاه های مدل های مختلف هست و شما میتونید ویدیو هم توی اگر بخوا مقداری سللح تر با مسئله باشی میتونید ویدیو هم ببینید اینا هم بینید تو کش لا به چهار تا قدم چون دیگه بدون پول دیگه یعنی هم کیوسکای بانک خدمات بانکی که به ما پول نمیده فقط مثلا انتقال وچه و رسید و فلان و بهمان و شا خرید شارژ و اینا رو داره روش نمایش میده میبینید خیلی هم داره انجام میشه و خب جالبه براتون بگم که یه همین مدل بیت کوین دستگاه بیت کوین یه جایی بوده چند وقت پیش من این خبر رو داشتم میخوندم یه دزدی اومده این دستگاه رو برداشت و قورش کرده بوده مثلا چیکونده بوده و با این تصور که توی این دستگاه چیزی وجود داره در صورتی که یکی از جذابیت های این موضوع کریپتوکارنسیه اینه که اصلا دیگه مدل دزدی دیگه از حالت که طرف بیاد خفره کنه به زور بگیره مثلا بخواد پول شما رو جیب شما رو بزنه خارج شده به یه حسیر روش های جدیدتر و پیچیدتر رسیده اما ولی این قشنگی این مسئله است. اینو گفتم یاده یه چیزی گفتم یه ویدیوی تتهیه کردیم در خصوص این هعرض کیف پول پولدارها جذابیتش همیشه بر همه هست اینکه توی کیف پول چقدر؟ حالا اتریوم هست چقدر بیت کوین هست مطمئنا اونورش شما به این راحتی نمیتونید پیدا کنید این آدم صاحب این کیف بولکیه ولی موجودیش رو میتونید ببین این ترزاککش ها رو میتونید این جذابیت و اصلا خاصیت بلاک چین زنجیره بلوک هست که شما اطلاعات روی شبکه به صورت ترنسپرنسی وجود داره همه میتونن ببینن اما کسی نمیدونه که کی مالکی هست. اما یه سری شبکه‌های هم هست که همین اطلاعات هم در اختیار کسی قرار نمیده این ویدئویی که در این خصوص تهیه کردم میم بالا کارت میکنم حتما برید ببینید جذابیتی زیادی داره ببینید که چه پولایی چه ثروتمندانی گذاشتن این تو حالا به چه امیدی و از همه جالبترین که اینکه یه ویدیو در خصوص اینفو 4 تهیه کرده بودیم کیف پولایی که مدت زیادی که بیت کوین توش پارک شده داشتیم با هم بررسی میکردیم دیدیم این عدد رشد میکنه علت اینم که کیف این بیت پارک شده اینی که مو... یعنی انتظار داره بازار سرمایه‌گذارا دارنده‌های بیت کوین که این قیمت رشد بکنه و به خاطر اون رشد تو کیف پولشون نگه داشتن و بالغ بر یک ساله که تکون ندادن یا آمار جالبی که مثلا تو یک سال گذشته تو سه سال گذشته مثلا تعداد قابل توجهی هم بیت کوین هست که پارک شده طرف با این امید که یه رشد قابل توجه می‌کنه مطمئنا این برای رشد 100 و و 300 درصدی نیومدن الو ایو حال امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین که اگر بردین حتما ما رو لایک کنین این ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارین در سایه شبکه‌های اجتماعی هم شیرش بکنین با این کارتون شما از ما حمایت می‌کنین ما دلگرم می‌شیم ویدیوهای بیشتری براتون درست بکنیم هر سوالی داشتین زیر همین ویدیو برای من بنویسین به سوالاتتون پاسخ میدم اگه پیشنهادی داشتین برای اینکه یه ویدیوی جدیدی تهیه بکنم حتما این کارو انجام بدید بنویسید برای ما با ما در ارتباط باشین و دو تا ویدیوی که مرتبط با این موضوع هست و من برای شما این پایین کارد میکنم اگه تا الان عضو شبکه ما نشدین پیشنهاد میکنم که روی این لوگو کلیک بکنین دکمه زنگوله هم فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون به اشتراک میذارین به لحظه مطلع بشین امیدوارم لذت برده باشین و فراموش نکنید که حتما ما رو لایک کنید خدا نگهدار